Com afegeixo i configuro un fitxer i una carpeta? El recurs fitxer és el recurs que més faràs servir com a docent, ja que et permet publicar documents als teus alumnes. Els fitxers poden ser de formats diversos, PDFs, presentacions PPT, documents, fulls de càlcul, entre d'altres. Per afegir un fitxer a l'aula virtual, cal que activis l'edició.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 Per a fer-ho, podem arrossegar i deixar anar un fitxer del nostre ordinador directament al quadre central o a través de la icona Afegeix. En aquesta finestra podem reanomenar el nostre arxiu, l'autor i la llicència que volem fer servir i pengem el fitxer. No oblidis guardar els canvis. Automàticament apareix a la nostra aula virtual acompanyat de la icona que ens facilita la identificació del tipus de document que hem penjat. En aquest cas, un document PDF. Si el que vols és publicar més d'un fitxer, pots agrupar-los en carpetes. Per crear una carpeta, afegirem un recurs o activitat amb l'edició activada i seleccionarem Carpeta, el bloc de recursos del selector d'activitats. El procediment és el mateix que en el cas del fitxer amb la diferència que en aquest cas sí que podem seleccionar més d'un arxiu per penjar-los de cop. No oblidés guardar els canvis. Per últim, també tens l'opció de pujar una carpeta comprimida en format zip, que contingui diversos fitxers. Amb l'edició activada, pots arrossegar-la al final de la secció on vulguis posar-la. El Moodle et mostrarà les diferents opcions de publicació de la mateixa. En aquest cas, deixarem l'opció marcada per defecte, descomprimeix els fitxers i crea una carpeta nova.